Et aquestes imatges xulíssimes? Les ha fet el telescopi especial James Webb, especial a mà, que no només fa fons de pantalla tremens. Aquest telescopi també ha sigut el responsable de bones notícies científiques. Avui et porto tres d'aquestes notícies científiques. Una millora del nostre coneixement, un descobriment i una sorpresa. La millora. Actualment creiem que al centre de cada galàxia hi ha un forat negre supermassiu. Gràcies al telescopi James Webb estem entenent millor com s'ho fan les estrelles per ser capaces de néixer en un entorn tan salvatge. Hem sigut capaços de veure com el forat negre expel·leix uns brutals vents de gas i pols. Aquests vents alteren el gas al voltant del forat negre fent que es comprimeixi i ajudi a formar estrelles o bé es destrueixi totalment i no se'n puguin formar de noves. El descobriment. El James Webb ja ha descobert el seu primer exoplaneta, un planeta que gira al voltant d'una altra estrella que encara no havíem pogut confirmar. És un planeta molt llunyà, tan petit com la Terra i que també està fet de roques. Està molt a prop de la seva estrella, dona una volta cada dos dies. Gira a tota castanya. Gràcies a la llum que ens arriba del telescopi, hem pogut començar a investigar quina és la composició química de la seva atmosfera. Hem descartat que tingui una atmosfera de matar, el gas dels pets de les vaques, com la que té, per exemple, la lluna de Saturn, Tità. La sorpresa, el James Webb pot veure galàxies molt més llunyanes que qualsevol altre telescopi. A distàncies tan llunyanes d'aquestes galàxies només en redem llum infrarroja, que els nostres ulls no poden veure. Com més infrarroja la seva llum, més llunyana està la galàxia. En una primera passada, les primeres imatges mostraven galàxies que estaven a unes distàncies més llunyanes que un índex infrarroig 11. Mai no s'havien vist galàxies tan llunyanes, i de fet la nostra teoria diu que les galàxies no s'haurien d'haver format tant d'hora. És a dir, que no hauríem d'estar veient tantes galàxies llunyanes com està veient el telescopi. Haurem de revisar aquestes imatges millor o haurem de revisar la nostra teoria? Si vols aprendre què és el que fa especial amb E, el telescopi espacial James Webb, i descobrir molts dels reptes futurs que ens esperen en exploració espacial, Joan Anton Català ens farà una xerrada a les Jornades del Cosmos. T'hi esperem.